مساء الخير ازيكم؟ النهارده عندنا في الكنيسة الوان لاسرة لوكا الطبيب آه اللي هم كبار في السن آه دلوقتي آه في القداس هم جوه دلوقتي بعدين نطلع آه عاملين لهم اغاني خفيف افرحوا آه <تصفيق> بعد ما يفتروا أغادوا مع بعض أه ندخل ثاني كنيسة عشان هيبقى في فقرات وعزة وكلمة وفي ألعاب كمان هنا الشاي بات الشاي هذا هذا ده <تصفيق> هناك استاذ ميلاد طبعا اللي دايما تعبان معانا ال... لا لا لا وهنا بنجهز الأطباق طبعا دي طعميه المنظر من هنا اه فا هصورلكم تاني بقى بعد ما الكراسي دي والمنطقة دي تبقى عمرانة بيهم ان شاء الله دلوقتي بنوزع القداس خلص طبعا دلوقتي طلعوا قعدوا بنوزع الفطور فطور اغابي خفيف كده زي ما احنا شايفين طعميه وفول وبعدين هنبتدي الفقرات الالعاب وهصور معاكم كل حاجة لحظة شوف استاذ ايوه لسه لسه عشان كده لسه هيها زايده حتى توزيع العدد قليل <تصفيق> يوم بيبقى بركه كله منور وراكم يلا دلوقتي بتاعتها